الفضل لله ربي وهو راعي الفضل حقق الأمال والنفس تم سرورها خليت الفرحة لنا زاد سعدي واكتمال والليالي من بعد عام واليوم قدام من نقل من نسمان من الخميس ويا شهرها بعد صفر مر بالجد في هذا العمل تفدهج ليامي قلبي سريع مرور إن كانت بها الروح حاصل ما حصل لين تم النقل والعيني اشرق نورها تم نقل العسكر اللي على العليا حصل عامر العسر هو سليل ذكورها شهم راعي الجود في القلب هو حل نزال للصعايا بيحل شورها وفي الراي الاقل تمم بالفعل قدم الهجى بدنانها بشرورها معاد غيث على الدنيا نزال بالكرم والطيب حساس غلا جمهورها مهره فوق المعالي بها حان الجمال سيدت لو صافي والنوري هذا نورها رفيعه للراس فاقد منازل الزحال لا بد منها السما وفطورها موعد موعد ياساس المكارم ويا مضرب مثال عامر العسر والناس تعرف ذره عامر راعي الطيب حكمات واخلاق وعقل في مدح الاشعر اعجاز تحارس صورها عسى دوم الفرح في روابكم يحل نفوسكم بالسعد يا ربي يبقى سورها الفضل لله ربي ومرعي